امي ارضعت طفله عند عد عده مرات وهي ليست في عصمه ابي بل كانت متزوجه من رجل اخر عندما رضعت هذا الطفل هل يصح يصبح اخا من الرضاعه؟ نعم اذا كانت امك رضعت الطفله او الطفل في الحولين رضاعا كان من خمس مرات او اكثر في الحولين صار اخا من امك صار اخا من امك بالرضاعه اذا رضعت امك أو طفلة هكذا الطفل حولين وكانت الرواح خمس مرات أو أكثر فإن الطفل يكون أخلت وطفلة تكون سلت من أمك ووفا لجميع أولاد المرأة هذه ووفا لجميع أولاد زوجها نعم لأربعة وهي في